V Raci Králové máme v současné době natočeno 6 pamětníků, studio je otevřené 14 dní. A opravdu prioritou naší pobočky je to, aby se naše studio nezastavilo, aby jsme jenou stále hledali a hledali. V současné době víme, že Hradci Králové jsou tři váleční veteráni, což je i prioritou naší pobočky a paměti národa, protože právě organizace Post Belům a i paměť národa vznikla právě na tom, že jsme natáčeli válečné veterány. My si uvědomujeme, že právě svědectví válečních veteránů a lidé jim podobných je absolutně zásadní pro pochopení 20. století.